يا سيدي معقود هالنية يا سيدي معقود هالنية, سيدي معقود هالنية, معقود هالنية ما نبتعد بالأربعينية ما نبتعد بالأربعينية دمك يا بو نوصل إليك زوار إلي بالأربعينية. <تصفيق> من طحيت بالخلود دمك سكن والنت جله يا حسين وقشعرت بالعرش لاجل الاظله مرقدك شاء الهك على الارض جنه يجعله والوعد نجري ارواح ودما وبابك نواصله باقي على الحردين حبر دمع العين كل عمرنا نزور لوني نباعد وين تنبني الهيئات تصدح الاصوات مهبط الاسرار يا ريح حسين ايه مهبط الاسرار يا ريح حسين ها يا نهر من غير اذن ها بسلام ادخلوا الجنه آه يا نهر من غير اذان آه بالسلام ادخلوا الجنه واللي يسمع الاذان يمشي بعلم ومان واللي يسمع الاذان يمشي بعلم بالاربعين يا سيدي يا سيدي هلأ هلأ بهالغيرة هلأ ما, ما ما شاء الله رفعت رأس والله بارك الله دمك دمك يا بول خادم الزهراء عباس فرحان الستراوي <تصفيق> اي احنا ما قطعونا ولا ذبح مثلك لقينا بس الان نعشقك اعطى الى هك كل شي لنا من نجي قد تبدل حواس الخمسه بينا وبالدروب نسمع عملاك السمك صلي علينا نسمع عملاك السمك صلي علينا ايه عالضريح على نطوف والبصر مكشوف بالبصير نشوف دمنا حار وجفوف عطرك ايش محلاه بالصحن نلقاه من نشمه هناك نئمن من الخوف في صحن اسرار الله نلقاه ايه صحنك نصافح علي وطاها ايه صحنك اسرار الله نلقاها فيه صحنا كن علي وطاها كل انبياء الله ونحظى بشرف وبجاه كل انبياء الله ونحظى بشرف وبجاه بالاربع يا سيدي يا سيدي هلا <تصفيق> <تصفيق> اذول صوتك حبيبي، ما شاء الله بالشباب ما نبتعد ماكو حبيبي بس، طويلة شوية القصيدة صلي الزهور للموفق عباس فرحان الستراوي. العليم استودع ابدان ونفوس بفيض علمه هل وجوه هل غيرت الشمس غمرها رحمة العليم استودع ابدان ونفوس بفيض علمه هل وجوه هل غيرت هالشمس غامورها رحمه وهالعيون هل اللي مصابك بجد هيهات ها تعمه وهالقلوب هل اللي عطش هالجزع مانعها تضمي انت كل الخير انت مهو الطير، انت سر الكون، كل شي باسمك غير، من نصيح حسين نلقى عليين من ظلام الناس للهداية نسير، من ظلام الناس للهداية الله ما نبتعد نستشهد قبلنا ما نبتعد لو ننفني كلنا ونسر من والاك ونغيظ من عاداك ونسر من والاك ونغيظ يمتى ايه الاربعه عينيه <سيدي> حبيبي اسمك يا ابو الاحرار صال لك زوار يا ابو الاحرار صال لك زوار اي مؤمنين بالحقيقه الواضحه الخلد همجدا واثقين بانتصارك وبخساره من يضدك وانت دين لولا دمك ما وصلنا اسلام جدك يا حسين لاربعين التلبيه وتجديد عهدك لاربعين التلبيه وتجديد عهدك طابت الأشواق والحبيب اشتاق نوّخ الترحال والعلم خفّاق لا قلوب مرتاح لا تطيب جراح إلا حين تلوح جنّة العشّاق إلا حين تلوح جنة العشاق لا يكمل أجر الندب محرم لا إلا ينباب الصحن التم لا يكمل اجر الندب باب محرم لا الا ينبع باب الصحن التم نشعر بسف وقصور لو ما نجيك نزور نشعر بسف وقصور لو ما نجيك نزور بالاربعه يلا بيت الدعاء ها يا سيدي معقوده قبور من يطمسون العلي يكتب علوه يا حسين ويا زينب ودنا نتشكل مروه ولا تجي ناحي تدري الشمر بيش سوى نعبور الايام والضلوع خيام حتى ما يقولون فرت الايتام رافعين الراس من عزم عباس والضعن نحميه من عذاب الشام لو نمشي له حول الدرب نتعب ما وفى ذرّ من تعب زينب لو نمشي لو الدرب نتعب ما وفى ذرّ من تعب زينب تواسيها الخدام كل ناعي كل الطام تواسيها الخدام كل الطام كل الطعام في